Rodina, je to trošku širší pojem, ale moje rodiče, kteří žijou asi 500 kilometrů nebo 4 hodiny cesty autem vzdáleně, tak se snažím navštěvovat jednou za čtyři, za šest týdnů. Protože máme rodinu oba v dámy, tak poměrně často. Jezdím za sestrou do Českých Budějovic, když je příležitost několikrát ročně, třeba pětkrát tak svoje rodiče navštěvuju hodně často, minimálně jednou týdně a svoje prarodiče většinou tak jednou za měsíc.